مرحبا ترحيبة من هنا لابعد مدى مرحبا ثم ارحبوا عد دورات السني عد من صلى على المصطفى واخرج سكاه مرحبا واهلا هلا بالضيوف الحاضرين يا <تصفيق> ترى تطب اللي سمعت في عجم اهل الوفا تطوت خشبه العصا لابد من صدرا تخلي القاسيه اجمل الغناء والضع من الغناء ايه عجمنا مرحبا واهل الهلا بالضيوف الحاضرين عند محسن مرحبا وسعد من محسن دعاء الشجيع اللي على المعضله سيف سني هذا ابو محمد قماط وقود دال السرا ما تزحزح سابخي راسي ركناهن فيه في حفل محمد شو المشايخ والدهاء وانت يا محمد على السمن تقلط من سوي كم ضعيف في مش لحق طلعك ثراء خابرينك يا ذرى العالي يا عون العي وجدك اللي من قدى وصيتك اللي من قدى يا عسى فاجد وصلت وصلت الا صارت وشوش يا في من يبدى تم الصقها خلي يلقى إيه عجمان الغناه والضاع إلى الغناه إيه عجمان الضفار دوم ما الصطيب والدرع على الكفوف وفعلها ما أحد عدا الرجال حبايب <تصفيق> حصن ونسي كم مش يا طويل الشبريال خير يا الحفظ الحريه، حدت اسهابك تشوت المشايخ والذها وانت يا محمد على السمنه تقرب من سوي، كم طعنت في ثرا مش لحق طلعك يا ذرى العالي يا عون العيو وجدك اللي من قدا وصيتك اللي من قدا يا عسى ماجد راضي إلا للصالحين